Uvijek oprezan, lijep, veliki i odani Tornjak pas je idealan čuvar. Ovaj prekrasni krzen kućni ljubimac je jak i nevjerojatno okretan za svoju veličinu. Želite li vidjeti slike i karakteristike Tornjaka? Top 8 najvažnijih karakteristika Tornjaka. Prvo karakter. Karakter Tornjaka je idealan za psa čuvara stada. Naime jako su nježni, dobri i prijateljski nastrojeni prema ljudima, te neprijateljski nastrojeni prema drugim životinjama. Tornjak psi su mirni, uporni, oprezni, zaštinički nastrojeni, samouvjereni i prijateljski prema ljudima. Da li tornjak pas često laje? Ovi psi ne spadaju u tihe pse. Dakle, uvijek su na oprezu i laju kao znak komunikacije kada vide prijetnju. Kako se ponašaju prema djeci? Tornjaki su vrlo zaigrani psi, iako su veliki, oni obožavaju igru, jako su nježni, te su odlični za djecu. Je li tornjak pas agresivan? Iako su zaštinički nastrojeni i oprezni psi, za tornjake se može reći da nisu agresivni. Agresivnost pokazuju jedino prema nepoznatim životinjama ili kada percipiraju opasnost. Ukratko. Tornjak pas je lijep, zaigran, jak, agilan i uvijek oprezan pas i kao takav idealan za psa čuvara. Druga karakteristika koliko dugo živi tornjak pas? Tornjak psi žive 10 do 12 godina. Treća karakteristika briga. Tornjaki psi su energični i zahtijevaju dnevne fizičke aktivnosti minimalno 30 do 60 minuta hodanja, i mentalne aktivnosti vježbe agilnosti i poslušnosti. Tornjak ima lijepu i dugu dlaku koju je potrebno jednom tjednom počešati te je potrebno brinuti se za higijenu zuba. Četvrta karakteristika, dresura pasa. Tornjak pas je izuzetno inteligentan, poslušan i kao takav pogodan za dresuru. Informacije koje jednom zapamti, ova pasmina pasa će plantiti jako dugo. Ipak vole razmišljati sami tako da dresura može biti nakon ako niste počeli dresirati psa u ranoj dobi. Dresura tornjaka zahtjeva, poznavanje tehnika dresure pasa, aktivnost tijekom dresure, poslastice i pohvale i dosljednost. Dakle, uz dosljednost te nagrade uspjećete motivirati ovog psića za učenje i nećete imati problema sa suradnjom i uspjehom u dresuri. Peta karakteristika, težina. Mužjaci tornjaka teže od 35 do 50 kg. Ženke tornjaka teže od 28 do 40 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužjaci odraslih tornjaka visoki su oko 65 do 72 cm. Ženke tornjaka narastu oko 58 do 65 cm. Sedma karakteristika, Jesu li tornjak iskloni bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima koji nemaju karakterističnih bolesti pasa. Potrebno je odabrati psa koji dolazi od odgovornih vlasnika te roditelja koji nisu imali genetski bolesti. Osma karakteristika, hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse vaš će pas tornjak biti zdrav i lijep. Budući da su tornjaki izuzetno aktivni psi nisu skloni prekomjernoj težini, ali nedostatak aktivnosti i visokokalorična hrana rezultirat će povećanje mase. Ukratko, tornjak pas je dobar izbor za obitelji koji traže umiljatok i zaigranog psa čuvara, a posebno čuvara stada. Popularna su pasmina pasa u našim krajevima zbog svog lijepog izgleda i izuzetno dobrih karakteristika za čuvanje stada. Tornjak psi su dobar izbor ako tražite psa za djecu, obitelj, životno otvorenom. Dobar izbor ako tražite psa čuvara. I dobar izbor ako tražite psa koje je lagano dresirati. Tornjak psi nisu dobar izbor ako želite psa koji će biti u stanu ili malom prostoru. Nisu dobar izbor ako želite psa koji ne laje. Želite li vidjeti više?